עלינו לפשט את 28 כפול b בשישית חלקי 7b. נוכל לרשום את הביטוי גם בצורה של 28 חלקי 7 כפול b בשישית חלקי b. המטרה היא לבודד את של b. ה-b בשישית חלקי b בחזקה אחרת. במקרה הזה יש לנו פשוט b במחנה או b בחזקת אחת. נוכל לפשט את הביטוי לפי חוקי החזקות. את 28 חלקי שבע אין באלפשט, 28 מתחלק בשבע, ו28 לחלק לשבע שווה כמובן ל-4. ו-B בשישית חלקי-B בחזקת 1 שווה ל-B בחזקת 6 פחות 1. ובכן, 4 כפול-B בחזקת 6 פחות 1, או-B בחמישית. והתשובה היא 4 כפול-B בחמישית.